طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام أرسل الله عز وجل إلى البشرية رسلاً وأنبياء كثيرين منهم من ذكرهم الله عز وجل لنا في القرآن الكريم ومنهم من لم يذكرهم لكن الله عز وجل اختص نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ليكلمه بنفسه قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما قال نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن موسى عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي خصه الله تعالى بالتحدث إليه وهو تكريمٌ عظيم لم يحظ به أي من الأنبياء قبله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كعبا إن الله جل ثناؤه لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها قبل كلام موسى فجعل يقول يا ربي لا أفهم حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة فقال يا ربي هكذا كلامك قال لا ولو سمعت كلامي أي على وجهه لم تك شيئا فكلام الله سبحانه وتعالى أزلي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة يسبق بعضه بعضا قال الله سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين، فيكلم الله تعالى كل منا يوم القيامة، ويفرغ من حسابهم في وقت قصير في لحظة، ولو كان كلامه لهم بالحرف والصوت، لم يكن أسرع الحاسبين، ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى يكلمهم بالحرف والصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن الله تعالى كان متكلماً قبل خلق اللغات، فقد أنزل الله تعالى صوته إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فسمعه وأجابه من خلال حديث مباشر بينهما ولهذا يلقب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان فإذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماوات شيئا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير فكلام الله سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي هو صفته جل وعلا بلا كيف وهو ليس ككلامنا الذي يبدأ ثم يختم فنبي الله موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى الأزلي بعد أن أزال عنه الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله عز وجل لكن لماذا امر الله عز وجل موسى عليه السلام بان يخلع نعليه وهو في الوادي المقدس طوى قال الله سبحانه وتعالى في سوره طه بسم الله الرحمن الرحيم فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى قال بعض العلماء إن الله تعالى أمره بأن يخلعن عليه لأنه لن يكون بحاجة إليهما وهو في حمى الله عز وجل الذي قدس حضوره وتجليه أرض ذلك الوادي فجعلها آمنة ليس لها أن تؤذيه وقال بعضهم أمره بذلك لأنهما كانت من جلد حمار ميت فكره أن يطأ بهما الوادي المقدس وأراد أن يمسه من بركة الوادي وقال آخرون إنما أراد الله عز وجل أن يباشر بقدميه بركة الأرض وكان قد قدس مرتين قال الله سبحانه وتعالى عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى أي أفض بقدميك إلى بركة الوادي وهو جبل الشريعة في دير سانت كاترين بسيناء فهو جبل له مكانة عظيمة